مميزة ما بعرف البعض منكم يمكن سامعينها هذه بس مفروض اشرح عن هالغنية، الغنية عملناها بعد حرب تموز بعد سنة 2006 حتى نوصل رسالة سلام من لبنان إلى العالم. توزعت خصيصا من قبل دكتور ادواردو ريكيان لكورال الفيحاء، صرنا مغنينا أكثر من 10 بلدان أوروبية لحديت هلا، أكثر من 40 حفلة يعني فينا نقول هيدا بس بأوروبا وقدرنا نوصل صوتنا. حتسمعوا الغنية من اللي بتعرفوها زهرة المدائن اللي ملحنينا أخوين رحباني بس حنغنيها بطريقة خاصة لأن حتى نقدر نوصل أه بوصل صوتنا رسالتنا للعالم. هنعمل جولة بالقدس. نبلش صلاة من كنيسة سريانية. في كنيسة سريانية نحن موجودين عم نصلي. نطلع منفوت بكنيسه مارونيه وقت اللي بنصلي هونيك بنسمع صلاه الكنيسه السريانية نطلع من هونيك منفوت بكنيسه ارمنيه نسمع كنيسة اخرى عم بيصلوا بنفوت بجامع بنسمع كنيسة الكاثوليكيه عم بيصلوا بنفوت بكنيسه أرثوذكسية يعني حتشوفوا الصورة واذا بالاخر بنطلع على القدس من فوق نلاقي انه نحن شعب سليم اسلام ومسيحيه مثل هالفريق نصهم اسلام نصهم مسيحيه ونصهم فلسطينيه نصهم لبنانيه حاطين ايد بايد عم بيصلوا كلهم كل الصلوات بيرتقوا وبيطلعوا عند نفس الاله رسالتنا هي نحن حابين نصلي بس ما عم بيخلونا نصلي زهرت ده اشتركوا You. We're <laughs> حين هوى تركت مدينه القدس تراجع الشر وفي قلوب الدنيا استوطنت الحرب <تصفيق> صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم قد الله وانا من كل طريق الرحبة آتم من كل طريق آتم لجياد الرحبة آتم وكوشه الله الغامر آتم آتم آتم لن يقفل ما بمدينتنا فأنا ذاهبة لمصلي سأضبق على الأبواب الغضب الساطع ادم بجياد الرحمه ادم, آدم, آدم. وسيهزم وجه القوه